هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع المحفوط يطيب الفرح ذا الليل وجو الحافل يزدان. محفلك يا تركي تهانينا نهديها زواج. ثالث العيدان وفرحتنا يا الغالي صعب حنا نصيب الفرح <تصفيق> اللي وجو جوي الحافل يزدان بمحباكي <تصفيق> يا تركي تهانينا نهديه زواجك من الفرحه عيد وثالث ثالث العيدان يا فرحتنا يا الغالي صعب حنا نحصيه تلكم في سنيما ابهدي القصيده لك وابهدي قوى فيها يا نمدحلها ما تكفي عسى ايامك افرح وفهمك هني وضربه يا نسني شي وخليك اغسلها